هذه الشيلة إهداء من والد ووالدة المولود الآن وأحصيلها للاستديو يا غيثية اللي نوّرت يا غيثية اللي نوّرت بحياتي شالات الفرح أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا عقب انتظاري جيتني يا غناتي هيا فرحتي جعلك إمام المصلي الجهيد والحصيدي شموك شمو و والزين يا دين بلدي I'm <laughs> gonna أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال